استيوا و خلاص اتعبت لا تصور يا سعيد صور يا مال ابو الحرب للزيوت ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا رجاله ما عادش الا يوم واحد في رمضان وباي باي ومع السلامه كل سنه وانتم طيبين معاكم ابو الرشوان الغالي صور الراجل أبو رشوان الغالي أكبر تاجر نشارة على خط المنصورة والدائرية ومصر تمة. الله ينور يا عم حسن. أقول لهم يا عم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وإحنا دلوقتي بنغير إيه الحشوة بتاعة ال بتاع العربية وبنزبطها أهوت وبنغير لها زيت وفلاتر وما شاء الله بنروق عليها. شغل على الهادي وعلى الرايق والصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. أه وبنغير إيه وبنغسل وبنروق أهوت والدنيا حلوة وجميلة. ومزاجنا فل حط يا برشواني يا غالي شوية بنزين بنزين 95 كمان أهو أيوة أهو الحرب للزيوت بيمسي عليكم بقول لكوا كل سنة وأنتوا طيبين يا أغلى الناس خلاص خش بقى المحل كده <تصفيق> اعمل لي شرف يا Talent time. Move alone now. <laughs> أنا أحلى وعيد أبقى صفحة فلتر الهواء أنا هو في النور وزبطها وبنفضها بالهواء وبالروح عليها هوك عشان تسمع كده وتنضف تتحمل حتي شغاله يا يعني. ولد <تصفيق> خلاص يا مساء مساء أيوة، مساء مسا مسا مساء مساء مساء وبالمسى على الحاج ابراهيم بن رشوان الغالي تاجر شارك كبير بتاع طراح برضك وجبنه محمد اهو وليه ذكرى بقى ذكرى من الذكريات محلات ابو الحرب للزيوت يا غاليين علينا وبطلب من كل الناس اللي هتتفرج على الفيديو دي تعمل له مشاركه ما تتفرجش كده وتمشي على طول يعني لازم تعمل له مشاركه للفيديو دي